Tamam, hər vaxtınız xeyrəsi tamaşaçılar. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Gürcistanda həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən jurnalist Əfqan Muxtarlı cəza çəkmə müəssisəsində köçürüldü. Bugün jurnalist Əfqan Muxtarlı cəza çəkmə müəssisəsində köçürülüb. Bu barədə onun yaxınları Facebookda məlumat yayıblar. Bildiriblər ki, Əfqan Muxtarlı saxlandığı istintak təcrüb xanasından 16 saylı cəza çəkmə müəssisəs Baş prokurorluğun yaydığı məlumatda qeyd edilib ki, Əfqan Muxtarlığı ötən il mayın 29-unda saat 22.40 radələrində Balakən rayonu ərazisində Azərbaycan dövlət sərhədini qanunsuz keçdikdən sonra Dövlət sərhəd xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Saxlanılarkən Əfqan Muxtarlığı xidmət əməkdaşlarına müqavimət göstəlib. Əfqan Muxtarlığı inzibati qaydada tutularaq üzərinə şəxsi araşdırma keçirilib. Onun külü miqdardan nağd pul vasitəsilə digər əşyalar aşkarlanaraq götürülüb. Ona Cinayət Məcəlləsinin 318-ci, yəni dövlət sərhədinin qanunsuz olaraq keçmə və 206 qaçaqmalçılıq, 315-ci maddəsi hakimiyyət qarşı müqavimət göstərmə və zor tətkik maddələri ilə ittiham iləri sürülüb. Balakən rayon məhkəməsinin hökmü ilə Əfqan Muxtarlı 6 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. İş adamları növbəti dəfə bandatların hədəfində Formula 1 ərəfəsində Azərbaycanda təxminən 200 nəfərə qədər iş adamı tutularaq bandat ilə aparılıb. Tutulan iş adamlarının hər birindən 5-15 min manat arasında Pul alıb, buraxıblar. Azadlığa bu məlumatı yolu bandat eldən salınan iş adamlarından biri çatdırab. O deyib ki, həmin günlər ərzində orta rangdan sayılacaq sahibkarların böyük bir kütləsindən bu tələblə pul qoparılıb. Onların sayının ən azı 200 nəfər olduğu deyilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. BMTP-də Azərbaycan da insan hüquqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. Dövrü icmal üzrə işçi qrupu Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə üçüncü cü dəfə nəzərdən keçirəcək. İcilas internet üzərindən canlı yayımlanacaq. Həmin qurum 7-18 may tarixlərində baş tutacaq növbəti sessiyası zamanı nəzərdən keçiriləcək 14 dövlətdən biridir. Azərbaycan üzrə 1-ci və 2 universal dövrü icmal baxışları müvafiq olaraq 2019-cu ilin fevral və 2013-cü ilin Aprel aylarında keçirilib. İndi isə bugünə olan son xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Parlamentdə ex-nazirlərdən danışıldı. Parlamentdə ex-nazirlərdən danışıldı. Millət vəkili Vahid Əhmədov Milli Məclisin Komitecirasında ölkədə aparılan qadr eslahatlarına toxunub və bunu müsbət dəyərləndirib. Millət vəkili son vaxtlar mətbuatda qadr dəyişikləri ilə bağlı məlumatlar yayıldığını və onların bir mənalı qarşılanmadığını bildirib. Köhnə Nazir vəzifədən gedən kimi başlayırlar onun üstünə düşməyə. Fılan Nazir 5 milyard 7, Fılan Nazir 2 milyard 7 dağıtı tökdü. Həmin şəxslər Nazir olan zaman hesablama palatası onun tabiliyində olan qurumu yoxlayıb. Maliyyə Nazirliyinin xüsusi müfəttişlər qrupu tərəfindən yoxlamalar aparılıb. Digər qurumları hələ demirəm, əgər bu insanların günahı varsa, vaxtında cinayət mənsuliyyətinə cəlb etmək lazım idi. Onlar da cavab versinlər, yoxsa 10-15 yıl nazir işləyəndən sonra vəzifəsini itirənləri məhdbuatda və s. yerlərdə üstünə düşülür ki, bu da anlaşılmır. Bunlara heç kim cavab vermək istəmir, hesab edirəm ki, hesablama palatasının dövlət büdcəsindən nəzarət mexanizmini gücəndirmək lazımdır, deyə Vahid Əhmədv əlavə edib. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Studiyada mən Elçir Əhimzadə Sağ olun, salamat qalın.